درود بر شما دوستان و همراهان در خدمت شما این با درس 11 از سری درس های 11 هزار عبارت و اصطلاح و جمله انگلیسی همراه با ترجمه و توضیحات فارسی دوستان در نظر داشته باشید که تکرار سباره عبارت ها و جملات و اصطلاحات در این دوره و در این سری از درس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 Who is he? Who is he? یعنی او مذکر کیه؟ Who is he? Who is it? Who is it? یعنی کیه پشت در کیه؟ Who is it? Who works? Who works? And it's something to say. Who works? Wind power. ویند پاور یعنی قدرت باد ویند پاور ویتی جوک ویتی جوک یعنی شوخی با نمک ویتی جوک وو از می وو از وای من وو از یعنی ارزشمند Worthwhile Would you? Would you? اگه زحمتی نمیشه براتون از این باره در ابتدای جملاتی که میخواییم از کسی چیزی بخوایم استفاده میکنیم Would you? پرسن yes yes یعنی آدمی که بله قربانگوهه همش میگه یس yes. yes یعنی قبولت دارم موافقم با You are on. You first. You first. یعنی اول شما بفرمید اول تو. You first. Yours ever. Yours ever. قربانت در آخر نامه‌های دوستانه. Yours ever. Zip it up. Zip it up. یعنی زیپ درانتو بکش ساکت باش. Zip it up. a heavy یک جعبه سنگین a heavy box. Yani یعنی کسی که اسمش بالا برده شده در نامه ها به کار برده میشه نام برده بالا Above named All is well All is well یعنی همه چی رو به راهه All is well all my life all my life یعنی همه عمرم all my life am i right? am i right؟ یعنی من درست میگم حق با منه Am I right? Am I wrong? Am I wrong? یعنی yani اشتباه میکنم اشتباه میگم Am I wrong? An easy job an easy job یعنی یک کار ساده an easy job answer back answer back یعنی جواب حرف دادن زبون درازی کردن answer back Are you in? Are you in? یعنی yani پایه هستی همراهی با من. Are you in? Are you up? Are you up? یعنی yani بیداری. Are you up? Are you up? Arrest him. Arrest him. یعنی بازداشتش کنید. Arrest یعنی بازداشت کردن. بازداشتش کن. بازداشتش کنید. Arrest him. از you know as you know در گفتار آمیانه as you know هم گفته میشه، یعنی همونطور که میدونی as you know as you wish as you wish، در گفتار آمیانه as you wish هم گفته میشه یعنی هر طور میل شماست، هرطور دوست داری هر طور عشقه as you wish at all cost at all cost یعنی به هر قیمتی at all cost at any cost at any cost یعنی به هر قیمتی که شده at any cost at you will at you will یعنی به میل خودت هر موقعی که شما اراده کنی آت بک می آپ بک می آپ یعنی مراقبم باش هوام رو داشته باش بک می آپ بنانا head بنانه هد یعنی یک کم دیونه کلشاق بنانه هد بنک سیف بنک سیف یعنی کافزندوک بانک بنک سیف BE CAREFUL یعنی دقت کن حواست باشه. BE CAREFUL BE PATIENT BE PATIENT یعنی سبور باش. BE PATIENT BELIEVE ME Believe me یعنی باورم کن. باور کن درست میگم. Believe me. Best wishes. Best wishes. یعنی با بهترین آرزوها. Best wishes. both of you both of you یعنی هر har do tun har do both of you break it up break it up ایت اشاره به یک رابطه دوستی یا عاشقانه داره. یعنی اون رابطه رو تمومش کن. بریکت اپ با باگر off یعنی گورت رو گم کن بزن به چاک لحن تاکیدیش کمتر از فاکافه توجه داشته باشید باگر آف بای means of. By means of. یعنی به وسیله از طریق by means of by no means by no means یعنی ابدا به هیچ وجه به هیچ طریق by no means by the book by the book یعنی طبق مقررات طبق قانون by the book by the fire by the fire یعنی yani نزدیک آتش by the fire can you go can you go yani یعنی می میتونی بری Can you go? Chances are. Chances are. یعنی احتمال داره. شانسش وجود داره. Chances are. چتر باکس چتر باکس یعنی وراج یا خیلی پرچونه آدمی که خیلی حرف میزنه چتر باکس کلین شیو کلین شیو یعنی شیشتیق فردی که صورتش رو اصلاح کرده و صاف صاف شده. Clean shave. Come off it. Come off it. این دست بردار بابا ول کن. Come off it. cut it out cut it out یعنی تمومش کن cut it out Donkey work Donkey work یعنی خرحمالی، کاری که خیلی سخت باشه کار یدی که خیلی سخت باشه دانکی وارک دونت کیرس دونت یعنی فرش نده، ناسه نگو دونت کیرس دونت Don't move این تکون نخور، حرکت نکن Don't move Don't stop Don't stop. یعنی توقف نکن، متوقف نشو Don't stop! every other، every other، یعنی یکی درمیون every other، every place، every place، یعنی هر جا، همه جا.